Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shayqanir wajib بسم الله كل <تصفيق> Love. One call. One we'll call. بسم لقد كان لكم في Love OF THE الله أكبر بسم <تصفيق> الله انت <تصفيق> لفضيله <تصفيق> الدكتور لفضيلة <تصفيق> لا يسمعون فيها لو ولكن ذابا الله اكبر بسم وَالْقَمَرِ إِذَا واللي صل <تصفيق> وسلم